ارحبوا يا ضيوف الله يحيكم عمو ارحبوا يا اهل الوفاء يا طويل العمر في حفل عبد الله اللي على الهز لا يشوف كسب الطالب عيدان البدنس للحرر تخرج من هجوم الشاعر اللي ليا حان اللزوم ما تاخف المواقف ولا ساق العذاب لا حضر قامت يا طويلين العظام عندكم ما تخال للعوايد والسلوب مرحبا ترحيب حش ما هو في حفل عبد الله اللي عن الهزل يشوف كاسب الضراب بعيد المدانس للحرار الله يبارك له يا عسى يدوب، والله يوفقه ولا لها سر جهب من فعل شيخ معتني صيته طال الرجل هبل جد افخر بصيتها لا تطيب بسخر مكرم الضيف اللي كل الليل وكل يوم من صاع طراد الشواه نفس بعيد الديار لا تقدم فالمواقف وكبرنا العلوم ترجع لابتال حياني تعرف دامنا الوقت جاء <تصفيق> والله رجال الشجاعه يوم لم بعدو. انا <تصفيق> حربي البواسل اللي حتى المهام <تصفيق> فعلهم ما فيه شك ولا يلحق لوم. واسمهم لف الدواء. ريخ هيبه واختبار. والقتل صلوا على خير خلق الله عموم. عند طير مطبجن حانه رفرف وطا ضربال ميدان لا جاهوي طير الغبار يرحبوا يا ضيوفنا عدوا زمان الغيوب عد ما تكلم ظلا ما تجا شمس لا يارب يا, يا ضيوف الله يحيكم عموم ارحبوا يا اهل الوفاء يا طويلين العظام العمر عندكم ما تخال للعوا حفل عبد الله اللي عن الهزل يشوف كاسب الطلب بعيد المدى الحرار <تصفيق> الله يبارك له يا عسى <تصفيق> عز والله يوفقه ونقلها سر جهار من فعل الطب والعز ما هو فحار مخز فطب على عز وقال نسل شيخ تقدم فالمواقف المواقف وقفرن العلوم ترجع الكبار والمشاء كل نقوم فيصال الصعب في واندكار تدروع الجام بهدويين العزوم هالقروب مخوانها الاهل المواقف الكبار والخوار وشوف قفر المشاء لحو الختوم لا بتال حياني تعرفنا من الوقت حربي البواس اللي بتاعب المهر فعلهم <تصفيق> ما فيه شك ولا يلحق لهم واسمهم لفت <تصفيق> دواس، تاريخ <تصفيق> هيبة واختبار، والختن صلوا على خير خلق الله عموم، عند طير مضبجن حاله رفرف وطا. ملكه، تخرج مدح تراحيب